Judectorii au făcut public motivarea condamnării jurnalitilor de la Antena 3 în procesul cu Laura Codroac ei spun ce gândeaiți cei au premeditat. Premeditarea actului jurnalistic ofensator este un criteriu agravant al răspunderii civile delictuale recinut de curtea de apel ploie sublinieră în stabilirea cuantumului. Majorat al daunelor morale fac de cel stabilit de instanța de fond în procesul dintre sublinierea Fadna, Laura Codruca covesii sublinierei Antena 3, se arată în motivarea instanței. Potrivit documentului, curtea de apel ploie subliniere tia a ce actul jurnalistic ofensator a fost unul premeditat. Aspect care reiese din mai multe probe menționate, între care invitarea în emisiunea subliniere F-ului Departamentului de investigații, artând că ce nu e prezent în mod întâmplitor subliniere I.C. avea un material anume pregătit, prezentarea fecut de cetre realizator, vreau să vedau dezvluirea promis, dezvluirea lucrat de Cu privire la această întâlnire, conspirativ subliniere alte elemente ce sunt de interes public cu privire la doamna, procuror subliniere Ief, ce dosarul lui. Înt din 2011, când el descoperise relația dintre sublinierei, de bani, de mit, de subliniere Pag, de influencare a magistracilor sublinierei alte relații ale lui. Cu magistracii. Pagina 25 Transcript, prezentarea de a unor imagini reprezentând o întâlnire în spațiul privat între reclamant apărât sublinierei un alt coleg ca fiind întâlnire conspirativă. privind Intenția directă în lezarea valorii sociale ocrotite, dreptul la viața privată, reiese din punerea în discuție în cadrul unei emisiuni ce avea ca subiect presupus se implică riînsevâr subliniere ierea de fapte de corupție a unor înalți demnitari, inclusiv a reclamantei pârâte, a unor aspecte privind viaca privată acesteia, ce nu contribuie în niciun fel la dezbaterea unor teme de ordin general. În ceea ce îl prive subliniere pe pârâtul. Intenția directă iese din termenul folosit, sublinierea malizare, cu referire la fapte petrecute cu trei zile în urmă, precum sublinierea din prezentarea aceleia, sublinierei întâlnirii reclamantei purtate cu un coleg ca fiind întâlnire de mafioci, utilizarea termenului de mafioci în acest context inducând publicului ideea de corupție, se precizează în motivarea curcii. Instanța a avut în vedere, în stabilirea sumei care reprezintă daune morale, cadrul în care au fost făcute afirmațiile denigratoare, gravitatea sublinierei consecincele acestora, faptul ce acestea au avut loc în contextul unei dezbaterii de interes general, național, la o televiziune națională sub în cadrul unei emisiuni ce se bucur de Maxima Audienc, la o de Maxima Audienc, ce au fost preluate ulterior pentru mai multe zile sublinierei în mediul online, precum sublinierei de alte televiziuni, calitatea fetuitorilor de jurnale subliniere de formatori de opinie, asocierea lor în sevâr faptelor ilicite. Forma de vinovcie a activit ci delictuale, intenția direct, inexistent ca unei verificări corespunzătoare realizate de ace sublinierătia înaintea emisiunii subliniere. Sublinierei posibilitatea de a folosi alte exprimări în cursul dezbaterii, dar subliniere-i funcția public de maxim important decinut de reclamant apărât, aceea de înalt reprezentant al sistemului judiciar, procuror subliniere F. valorile sociale lezate sublinierei modalitatea producerii atingerii acestora. De asemenea, judecătorii au apreciat ce uneia dintre apelantele părâte pun sub semnul întrebării nociunea de buni, credind ca acesteia în exerciciul liber și de exprimare subluierei de informare a publicului. În acest context, curtea de apel a apreciat în obligarea părăcilor la plata, în solidar, asumei de 300 de mii cu titlu de daune morale ce reclamantă reclamanta prât are loc o compensare a prejudiciului cauzat acesteia prin încălcarea drepturilor sale la onoare, demnitate, reputație, imagine subliniere ibiat privat. Acest cuant mal daunelor morale este rezultatul reaprecierii tuturor criteriilor de determinare a daunelor morale stabilite jurisprudențial subliniere i redate în paragraful precedent. Sublinierei, totodată, ale recinerii unui nou criteriu agravant al răspunderii civile delictuale nevalorificat de cetră prima instanță, sublinierei anume, forma de vinovăție a intenției directe, premeditarea actului jurnalistic ofensator. Quantumul stabilit de ce trei curte nu este de natura restrânge libertatea de exprimare a jurnal subliniere tilor mai mult decât este necesar, nu are un efect disuasiv asupra interesului acestora de a participa la discutarea chestiunilor de interes general sublinierei, în niciun caz. Nu se poate susține faptul ce reprezintă o sumă exorbitant pentru a pur obligați la plata daunelor morale, în condițiile în care acești subliniere pia nu au depus dirigente pentru a dovedi modul de afectare a patrimoniului lor, se precizează în motivarea instanței. Curtea de apel ploie subliniere, ti-a decis, la data de 20 martie, ce subliniere e fadna, Laura Codruca Covesi, va primi suma de 300 de milei cu titlu de daune morale, în solidar, de la Curăci Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Ruburciuvic subliniere ISC Antena 3.